بھی دے دیتا ہے ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب کر دیتا ہے اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے جب یقین رکھیں یقین قرآن مجید پڑھیے حضرت مو علیہ سلام فران کے دربار میں کھڑے ہیں چاروں جانب دشمن دشمن ہے جاد انہوں نے سانپ چھوڑے حضرت موسا کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا حضرت کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا پھینک دو کہنا چاہیے تھے نا کہ یا اللہ ڈنڈا پھینکا جاتا ہے سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے یہ <تصفح> میرا رات کا ذوق ہے نا لیکن امبیا کے رام کا انداز ملازہ کیجیے میرے عزیز اللہ <تصفح> فرماتے ہیں ڈنڈا اے موسا ڈال دے اپنا آسا پہلے نہیں فرمایا کہ سام بن جائے گا فرمایا بس ڈال دے میں اور آپ ہوتے ہیں تو سام سامنے ہے ڈنڈا ہاتھ میں جی بات ہے یہی تو دفاع کی چیز ہے اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے ڈال دو تو حضرت موسا نے ڈال دیا کا میرے رب کا حکم میں تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا اللہ فرماتے جب موسا نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو اس اصا کو ازدہ بنا دیا اب کبھی بھی بنے کبھی کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اجدا بنی ہے لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسا نے ڈالا تو اللہ نے اجدا بلکہ سے پیچھے چلیے عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہے نا جناب موسا پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسا کی ماں کے دل میں بات ڈالی ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں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 عقل والا آدمی ہوتا تو ہر جاتا کہتا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے ڈنڈا اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا ڈنڈا لگایا تھا اللہ فرماتے جناب موسان نے ایک اص مارا میں نے بارہ چشمے جاری کر دیے تو لہ تو لا اللہ کرتا ہے اللہ کہتے پڑھ نماز روز دوں گا کہتے سوچتا ہوں اللہ فرماتے آ جا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا کہتے دیکھتا ہوں فرماتا ہے تو میرے محبوب کی غلامی کر میں تجھے محبوب بنا لوں گا تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑھی رکھنی لیے اب اسے آنا ہو کے میں ذرا لے سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئیں گے شروع کروں گا پروگرام بنا رہا ہے ابھی تو ارادے میں ہے اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فرعون کی مجمع ہے ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے تلوارے نیزے فرعون پیچھے آگے دریا آ گیا حضرت مُصلِ سلامۃ سلام کھڑے ہیں آپ کدھر جائیں اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا کہاں پانی پہ پانی پہ ڈنڈا مارو اب حضرت علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابھرے گا اس سے زیادہ کیا ہوگا پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا اب پانی پہ ڈنڈا مروایا فائز فرق نہ بیکمل بہرا جیلا تم رکھنا پھر اللہ فرمات موسا نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیے ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا دوسری جگہ آسا مارا تو پانی خشک ہو گیا۔ 12 چشمے بن گئے 12 راستے بن گئے دریا میں سے حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام گزر گئے اور اللہ فرماتے ہیں فرعون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا۔ اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے یہ تو بات ہے حضرت موسی کی میرے مصطفی کے غلام حضرت صاد بن نبی وقاز قادسیہ کی جنگ کے لیے نکلے۔ راستے میں دریا النیل آ گیا۔ حضرت سیدنا نا بن نبی وکاس اب کہاں سفر طے کر کے آئے کہتے پتہ نہیں تھا کہ دریا جائے گا اب دور دور تک پل کوئی نہیں سیابا کہتے دشمن للکار را. حضرت نبی وکاس دریا کنارے کھڑے ہوئے ایمان یقین اور استقامت ڈٹ گئے کہنے لگے ہو دریا اگر تو حضرت موسا کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے محمد عربی کے وفادار نوکر ہے ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں دشت تو دشت ہیں دریاں بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے کھوڑے ہم نے فرمایا چھوڑ رستہ صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگائے جب دریاں نے رستہ ہی چھوڑ دیا کہتے ہیں پھر اللہ رسول پر ہم ذکر کرنے لگے درود پڑھنے لگے دریاں سے رستے بن گئے فرماتے ہیں دس ہزار کا لشکر گزر گیا اس پار جب گیا نا تو حضرت سعاد نبی وقاص نے پھر مجمع پہ نظر ڈالی فرمایا کسی کی کچھ ہے تو نہیں رہ گئی پانی میں کوئی دریا میں چیز تو نہیں رہ گئی ایک سیا بھی کہنے لگے میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے یار دیکھیں انداز دیکھیے مٹی کا پیالا... یار چھوڑ پڑا مٹی کا پیالہ کیا ہوتا ہے اب تو مٹی کے پیالے کی بات کرے گا چھوڑ چھوڑ دے کیا کرتا ہے اس نے کہا پیالہ میرا رہ گیا ہے تو حضرت سعد بن نبی وکاس کہنے لگے کیوں ہمارا پیالہ رہ جائے ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں ایمان یقین اور استقامت کی دولت پھر دریا کی طرف دیکھا کہارہ مرا پیالہ بھی واپس کر دے سیابا کہتے ہیں دریا کی لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر دے اور میرے بھائی جب ایمان کی دولت یقین کی دولت اعتماد کی دولت جو بابا کہتا ہے نا کہ معاذ اللہ تعالی الو کا خون لے آؤ اور شیر کی کھلڑی لے آؤ میں کالا پیلا نیلا جادو کروں گا اس پر لوگ دوڑ کے جاتے ہیں پچاس ساٹھ ہزار بھی دے آتے دوڑ کے اور اگر کہا جائے کہ مسجد آؤ چار اکتر نماز پڑھو حاضری دو مسجد کی تو کہتے ہیں والے ہیں معرفت والے نمازیں نہیں پڑھتے وہ کون سی مارفت ہے یہاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا چونکہ یہ لیٹ ہے نا یہ پتہ نہیں جنت میں جا کے ملے گا کب ملے گا معاذ اللہ لوگ دنیاداری کے معاملے میں پس جاتے ہیں حکمران نے وعدہ کر دیا ہے سڑکیں پکی ہو جائیں گی خوشحالی ہو جائے گی موجے لگ جائیں گی لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں ووٹ دینے کے لیے اور تیرے رب نے کہا ہے تو مجھ سے ڈر جا میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا آخرت بھی اچھی کر دوں گا تو ادھر آ میری بارگاہ میں جھوک لوگ اعتماد اور یقین کو او ہم پرستی کا شکار ہے ہم لوگ وہم وہ کا شکار ہے ہم لوگ بد شبونی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا ہم ان چیزوں کا شکار بھائی اعتماد کی دولت پیدا کریں یقین اپنے اندر پیدا کریں ایمان پیدا کریں ڈٹ جائے رب اور کا نام لے کر حضرت عمر کا زمانہ تھا مصر فتح ہو گیا حضرت عمر بن آس گورنر بنے رواج یہ تھا مصر کے اندر کے ایک دریا چلتا تھا دریا نیل اور سارے مصر کا انہیں سار اسی دریا پہ تھا فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے جانور بھی اسی سے پانی پیتے کھیتیاں بھی اسی سے سراب ہوتی سال کے بعد وہ دریا خشک ہو جاتا تھا سال کے بعد وہ دریا خشک ہوتا اور جب خشک ہوتا نا تو ایک کواری لڑکی قتل کر کے دریا میں ڈالتے پھر وہ دریا چلتا آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اوہام پرستی ہے آستانے کا طریقہ میں نے کہا آستانے کا اس آستانے کا طریقہ جس جس در مصطفیٰ سے ہوتا ہے. باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ کوئی ذاتی طریقہ نہیں طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے اس سے ہٹ کر کون, کون طریقہ ہے ہمارے آستانے کا طریقہ ہے ہماری یہ رسم ہے ہمارا یہ رواج ہے اٹھا کے بھاگ جاؤ رسم و رواج ہمارے رسم و رواج رسول اللہ کی سنت کے پابندہ سارے بولیے صلی اللہ ہو پھر ایک دفعہ پڑھیے درو شریف صلی اللہ اے اے تین دفعہ کر لیں تاکہ طاقت آد ہو جائے صلی اللہ ہو نبی پاک, پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل ہے طریقہ حضرت عمر فاروق کو جناب امر بناس اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھے دریا چلتا نہیں تھا حضرت عمر کو خط لکھا کا حضور یہ معاملہ ہے اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا ظلم کی اجازت نہیں دیتا کیسے لڑکی قتل کی جائے اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے حضرت عمر ایمان یقین استقامت پہاڑ ہے یہ لوگ حضرت عمر نے دو خط لکھے ایک حضرت عمر بن بناس کے نام دوسرا دریائے نیل کے نام دو خط لکھے ایک خط لکھا دریا کے نام ایک خط لکھا امر بناس گورنر کے نام گورنر کے نام خات لکھا تو فرمایا جتنے یہودی ہیں عیسائی ہیں کمزوری ایمان والے سب کو دریائے نیل پہ لے جا اور میرا یہ دوسرا خط دریا میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈال دیا کہتے ہیں یہ خط پڑھنا چاہے تو تجھے اجازت بھی ہے سنیے اور سر دینیے اور سوچیے کہ اصل کمزوری کہاں آئی ہے رمضان کے سب سے پہلے جمعے میں سب سے اہم موضوع چھیڑا ہے کمزوری اور پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں میں ظلم نہیں ہونے دوں گا ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں تو بے شک پانی نہ دے اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفی کا غلام عمر تو دے حکم دیتا ہے کہ فورن بہنا شروع کر دے فورن منٹ نہ لگانا حضرت سیدنا عمر بن عاد فرماتے ہیں لشکروں کے لشکر لے کے میں دریاۓ نیل پہ پہنچا اور بھرے مجمے میں جناب عمر کا خط میں نے ڈالا تو دریا نے بہنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں دریا بہنے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ایمان کی قوت ڈرو مسلمان و مسلمان یہ کبھی امریکہ کے پیچھے بھاگتا ہے کبھی یورپ کے پیچھے بھاگتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے اپنی دنیا اپ پیدا کر اگر زندہ میں ہے سر آدم ہے ضمیر کن فکا ہے زندگی جب ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے جب قوت پیدا ہوتی ہے پھر انسان کے اخلاق سمر جاتے پھر اس کا نظریہ سیدھا اللہ رسول کی ذات پر جا کے کھڑا ہوتا ہے جنہیں آزمایا گیا تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی ہمیں تو جھٹکا لگ جائے نا مذہب کا تھوڑا سا لوگ دین کی طرف آتے ہیں اس میں نا تھوڑی تکلیف ہے صحیح بخاری کی حدیث اس میں تکلیف ہے سچ کہہ رہا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک سیابی نے کہا تو حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں نبی پاک نے میں اچھی طرح سوچ لے وہ سونیا نہیں پیار ہے فرمایا چل پھر سوچ لے حضور بڑا پیار ہے میں سوچ لے کہا ابوپا بڑا پیار ہے نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لے جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے اتا ہے تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں گی تیزی سے یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ذرا اچھی طرح سوچ لے جو مجھ سے محبت کا دعوی کرے گا اسے تکلیفیں بولو اسے تکلیفیں یہ پکی بات جو محبت میں مخلص ہو وہ دیکھ لے میں آزمائش میں کتنا ہو تو اگر کوئی نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجے لگ جائیں گی تو یہ بات درست نہیں ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے یہ تو اس سے پوچھو نا جو اس منصب پہ ہے کٹھن مرحلہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا روتا ہے فلک برسوں پھر جا کے یہ حالات درست ہوتے ہیں تو بھائی یاد رکھے اور حضرت ابو بصیر علی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کفار کے ساتھ خدیبیا کی جانگ ہوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا مسلمانوں کو مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے اور مسلمانوں کا کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ سے آبی تھے باپ نے بھائی نے ملے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے پائرو میں زنجیریں تھیں بیڑیاں تھیں کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینے پہنچے کہتے ہیں راستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا پھر پیدل چلا سیابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کام ہم نے دیکھا ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا ان کی ٹانگیں خون سے کٹتی وہ زنجیریں بندی ہوئی درے رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں کہتے ہیں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن رہے کہ پیچھے سے قریش کے دو سپاہی بھی آ کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے چشم زدن میں ذرا سوچنا چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دوڑ جا تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں ایمان کی پخت کی دیکھیں اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا دی. جی وہ کیسا بندہ ہے یہاں تو کسی کے ہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے کہتے ہیں کہتے اس نے سلام نہیں لی فاتحہ نہیں پڑی بس ختم اس کو احساس ہی نہیں حضرت سیدنا ابو بشیر سامنے کھڑے سامنے دو سپاہی آ ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی ایمان یقین ون استقامت امام بہکی نے دلائل کے اندر لکھا ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسو سے بھر گئی حضور نے فرمایا ابو بشیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے میں نے وعدہ بھائی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے۔ یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرالا ہے۔ یہاں یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں لوگ طانے دیتے ہیں باتیں کرتے رکھا ہی نہیں تو پھر ان کا بنتا ہے حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوک کا سما ہو جب وہ دو سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے پلٹ پلٹ پیروں میں خون ہے آنکھوں سے مدینے کی گلیاں اللہ تخص کی مدد فرمانی ہے اس پر کرم کرنا ہے اللہ اس کا خیال فرمانا اس کے لیے دعا کی حضور روئے حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا ان کا انہوں نے تجھے رکھا نہیں تجھے رکھا بھی نہیں تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤ ایمان یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سراد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار ان میں سے سپائی اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا ایک کو مارا دوسرا بھاگ گیا فرماتے اب میں مکے جا نہیں سکتا تھا جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا فرماتے ہیں ایک جنگل میں جا کے ال عیس نام کی ایک بستی تھی وہاں ڈیرہ لگا لیا دریا کے کنارے پانی پی لیتا پتے کھا لیتا تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا کپ کپ مخیاں پیڑے کیتے تے اُتھوں صبر پلے تھن لایا تن دی, دی تے من دا لون سبر پایا گلاب فریدا وے میں ساری تیری گلام فریدا وے میں ساری تیری تین یقین نہیں آیا فرماتے پنا لیتا جس کو مکے والے مارتے میرے پاس کہتے تانے دینے والے آ کے کہتے تم کس طرح کے نوکر ہو تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں ہم نے کہا چپ کر جا وہ ہمارے آکا ہیں وہ ہمارے آکا ہے رکھے تب بھی ٹھیک ہے رکھے اللہ اکبر ایمان دیکھو قوت دیکھو جیریاں خسمان دی ویچ رضا بسن پاگ جاگ جان دے اونا گولیاں دے کہ میں گڈی گڑی ڈور سجن دے او جنجر رکھے اونج رہنے باجب نہیں جی ویچ شریعت مندہ خسم نو کہنا فرمایا بس صحیح ہے جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 سو کٹے ہو گئے تین سو. حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی فرمائے ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا ایک ٹائم آئے گا حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے بلاوا آئے گا مجھے بلاوا مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا 300 لوگ کٹھے ہو گئے جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں کو اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تمہیں بھی عملے کی اجازت ہے کوہر کا مال مال غنیمت ہے حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ راستہ تھا شام کی طرف جانے کا جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے لوٹتے ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے فرماتے ان کا جینا محال ہو گیا ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے کہنے لگے یہ شیخ ختم فرما دیں اور آپ ان کو بلا لیں بلا لیں حضرت ابو بشیر فرماتے میں بوڑھا آدمی تھا دن بھر میں کام کرتا محنت کرتا اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانی منہ کر لیتا اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا کب حضور کا پیغام آئے گا میں انتظار کرتا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نو بیمار ہو گئے شدید بیمار سخت بیمار تھے تو قریش نے شیخ ختم کی حضرت ابو رحرا رہ کہتے نبی پاک نے دو صحابہ کو رکا دیا فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے اسے کہو آ جائے صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا آخری ہج ہجکیاں تھی ایمان اور یقین دیکھو آخری ہج ہجکیاں لوگ کہتے ابو مصیر وقت اگیا وہ کہتے نہیں ابھی وقت نہیں آیا وقت تب آئے جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا گا ابھی بلاوا نہیں آیا تو ابو مصیر کا وقت بھی نہیں آیا شیابہ کہتے ہم نے جا کے رکا تھمایا اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھییاں بند کر لیں جھوم جھوم کے کنارے لگانے لگے لگے او دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں او دیکھو حضور کے وعدے چومتے حضور کا نامہ سر پہ رکھتے سینے سے لگاتے اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے کہنے لگے حضور میں آذر ہوا یا رسول اللہ میں آیا کہتے ہیں بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی ان کی روح پرواز کر گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین اعتماد اتنے اعلی درجے کا کمزور مسلمان دائیں بائیں دیکھتا مسلمان کفر کے وعدوں پر اعتبار کرتا یہودی عیسائی اور سکھ کے وعدوں پر اعتبار کرتا دنیا دار اور چور کے وعدوں پر اعتبار کرتا یہ رب کریم کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا یہ اللہ رسول کے ساتھ اپنی توجہ کو مبزول نہیں کرتا میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعتماد کر کے یقین کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تیرے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر تو دنیا کا طاقتور آدمی ہوتا ہے جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنے اندر ایمان کی توانائی پیدا کریں یہ جھوٹے وعدوں پر جھوٹی تسلیوں پہ اپنے آپ کو زندہ نہ رکھیں نہ دیکھیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے توجہ سیدھی اللہ رسول کی جانب رکھے مضبوط ایمان پیدا کریں تگڑا دانائی والا